Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Saya, Dr. Din akan membantu anda untuk mempelajari animasi grafik Modul ini merupakan pengenalan animasi grafik Ianya mengandungi definisi, sejarah dan gaya animasi grafik Modul ini dibangunkan dengan bahasa yang mudah serta khusus untuk pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran Pelajar-pelajar boleh merujuk modul animasi grafik ini Dengan menggunakan link yang diberi Selamat mencuba dan semoga berjaya Bye